Ön időket élünk, amikor a múlt héten ilyen képek jelentek meg a brit sajtóban arról, hogy Oroszország teljes agresszióra készül Ukrajna ellen, fölsorakoztatta csapatait, átvonultatta őket már Fehér Oroszországba, és az elnyomott függetlenségért küzdő Ukrajna úgymond. Kénytelen minden erővel védekezni, ezért oda kell küldeni a legkülönbözőbb nyugati fegyvereket, és így tovább. Olyan időket élünk, kérem szépen, amikor a brit állampolgárokat megkérdezték, hogy támogatják-e Oroszország bolykotját, ha Ukrajnát megtámadja, letámadja, meghódítja invázióval. Ha összeadjuk ezeket a számokat, akkor kijön egy szép 46 plusz 26 százalék, 72 százalék, akik legalábbis nincsenek az ellen, hogy ilyesmi legyen. Szemben azzal a mindössze 14 plusz 13, azaz 27 százalékkal, akik akik ezt hát legalábbis ellenzik valamilyen mértékben, vagy legalábbis nem tudják ezt konkrétan megmondani. Ha összességben azt veszik, hogy a 23 plusz 26% az ugye 49, tehát majdnem 50% az az, hogy erőteljesen támogatná ezt, és tá, vagy legalábbis támogatná ezt a bizonyos Orsz Oroszország komplet bolykotját. Mert kérem szépen, hát itt van ez a... Rettenetes Putyin, aki ugye a ö, diktátori rezsimjével már Oroszországot is nyomorgatja, nem engedi a demokráciának a kibontakozását, elnyomja olyan nemes hazafiat, mint az a bizonyos Navalnének a törekvéseit, és így tovább. No hát ezzel ellen tenni kell valamit. Hát próbálnak is tenni valamit. Például a brit külügyminiszter, egy bizonyos Truss nevezetű hölgyemény, Egyenesen az ukrár határon vonul föl, kérem, szépen egy tankban, hogy ezzel is tüntessen az oroszok ellen. Úgy, a másik részről pedig, ugye, amikor ugye már ellátogatott Moszkvába, hogy úgy mond, hát az oroszokat rábeszélje arra, hogy ne támadják meg ezt a szerencsétlen Ukrajnát, akkor ilyen képeket lehetett rögzíteni, itt látszik szinte, ez a nyugati fotó, nyugati fotós által készített kép, azt demonstrálja, hogy hát itt van ez a rettenetes orosz külügyminiszter, ez a Lavrov. És kérem szépen, jó, hát a Covid miatt, de ugye most nem készfogással, hanem ugye így könyök érintéssel üdvözöljük, úgymond a másikat. Na de ha jól megnézzük, kérem szépen, ez mint egy olyan, jól mutatja azt a fellépést is, hogy ez a hölgy, aki Margaret thatcher örököseként képzeli magát, erről maga a brit sajtó is megemlékezett. Az egyenesen ilyen letámadólag lép föladtan, úgy megy el tárgyalni sok-sok év után elsőként a nagybritek részéről, hogy hát kérem szépen itten is vegyék ezt komolyan, mert itt a Nagy-Británia. És bizony nem csak fegyvereket fog oda küldeni, amit rendszeresen megtett az utóbbi hónapokban. Hanem nem bizony, hogy még itt megjelenik majd a saját kiképz, legalábbis kiképző erőivel, Tehát ne tessék letámadni ezt a szegény Ukrajnát. Na most ha ezt megnézzük már 2014 májusában, ez egy ukrán karikatúra, amikor ugye az ukrán hadsereg a saját területe ellen indult meg, ez ellen a bizonyos Donbassz-Donetszk medence, ellen, ahol megalapultak ezek a úgymond szeparatista köztársaságok, és ez a karikatúra azt fejezte ki, hogy ugye jönnek az orosz katonák rejtve titkosan, de kérem szépen, hát itt, így távoznak, koporsóban, ugye a halálnak az egyfolyta élő jelképeként. Valójában mi van e mögött? Ellen mögött azonban valójában az van, kérem szépen, hogy a dollárnak megszűnik az a sok-sok évtizedes világszerepe, ami a teljes arany ekvivalensként való működését tette lehetővé, ami már lehetetlen, mert kérem szépen az 2008 óta igazából már semmi értéket nem képvisel. Már régen aktuális a leváltása valamivel, csak ezt vagy megakadályozták éppen az amerikai elitek, mint 2008 környékén ténylegesen, meg ö, buktatva az akkor az IMF-éről éppen távozóba lévő Straszkánt, akinek volt ilyen kedvez, kedve, kezdeményezése. Hát vagy azóta halogatták, és azóta egyedül egy dolgot lehetett elviselni, hogy Nyomják, nyomják a dollárt, már hihetetlen mértékű eladósodásig vezetve, és nyilvánvaló, hogy az amerikai eritek ezt nem akarják ezt a pozíciót feladni. Na hát, tehát kérdőszer, valójában erről van szó. Itt van egy karikatúra viszont, ami éppen ugye a mostani téri olimpia idején jelent meg, a China déli karikatúristája nélkül. Itt láthatjuk ezt a bizonyos curling metaforát, ugye, hogy a háborús pletykákat gerjeszti a nyugat, Amerika pontosabban, és az alárendelt, neki százalékosan alárendelt, úgymond szövetségesek, közben közte a britek, és aki ten csaszatolja a éppen gurítást, vagy lökést végrehajtó Szembácsi, előtt ez a bizonyos curling zsaszatolás, hogy megfelelő irányba menjen a, a, a, az a bizonyos curling korong, ami most itt ugye a váborús plenkárkezere, el a kezde, írva, hogy kérem szépen ez itt a fegyverkereskedők, akik óriási üzletet látnak ebben. És kérem szépen, ha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy itt egy másik karikatúra, ugyanettől a karikatúristától, Annyira ugye az egész pénzügyi rendszer, a globális pénzügyi rendszer annyira abszurd, hogy már egy kis gömbözhöz hasonlít, ami már képtelen igazából a saját lábára is ráállni. És miközben ugye itt Kína felirató táskával gyalogoló, mondjuk éppen nyugat-európai kinézetű úriember, eltávolodik ettől a kis gömböctől. Itt azt kiabálja, ugye ez a bizonyos pénzes zsák hatalom, hogy you are about to collapse, tehát, hogy ti itt mindjárt összeomlotok. Hát ennyit erről. Ez az a bizonyos Egyesült Államok pénzügyi kockázata feladatot viselő karikatúra. Egy másik karikatúra ebben a forrásban pedig azt fejezi ki, hogy egy ilyen szerencsétlen valamivá vált már tulajdonképpen ez az egész dollár, már Amerika, mint olyan, a, a börtönébe van ennek a dollárnak, már maga itt szenved, és aki ezt itt a fegyőr, az pedig nem más, mint a, az Egyesült Államok privát börtönének a tulajdonosa. Hát ez arra célzás, hogy kérem szépen a Ugye ez a bizonyos nyomdagép, nyomdagép ez ugye egy privátbank hálózatnak a kezébe van. Tehát ez már nem a régóta nem, tehát mióta ugye ez a bizonyos Fed megalakult, még az ege a második első világháborúnak az elején, akkor, akkor bizony már, már nem a nemzeti valutája volt az Egyesült Államoknak. És kérem szépen, hát ezt, ezt most ezt a helyzetet is meg kéne szüntetni. Mondja ez a szintén ugyanebből a forrásból származó karikatúra. Na most azonban, hogyha visszatérünk ehhez az egész uh, ukrajnai helyzethez, akkor itt egy 2016-os karikatúrát, az ukrán, ez egy ukrán karikatúra, amiben Putyin már egyenesen az apokalipszis uh, kergető és legfőbb lovasaként ábrázolják uh, egy ilyen sajátos formában. Hát mi magyarázza ezt? Mi van itten tulajdonképpen a háttérben? Hát a háttérben 2013. októberében, ami ugye a, a, a bizonyos kievi államcsíny és kurcs előtt volt néhány hónappal, ez a bizonyos prezentálta az ott megkezdődött eseményeket. Itt azt látjuk, hogy egy úgy tüntetnek, és majd ennek elhelyezem a megfelelő videót is, ami, ahol ezt látni lehet hogy a kariákon, a Ez azt jelenti, hogy hát a, a muszkákat gyerünk fel a, a fa ágakra, vagy a fa ágra, és hát persze ez nem csak ebből áll, hanem még volt egy ilyen is, hogy hát aki nem ugrál, így föl-föl, az bizony muszka, ezt ezen a videó majd látni is lehet karikaturisták, pedig ezt így ábrázolták, ezek véletőleg már orosz karikaturista -e volt, mert hogy oroszban van egy olyan mondás, hogy, az, hogy ugyanarra a gerebére rálét valaki, ez azt jelenti, hogy nem tanul abból, amit az addigi élete során megtapasztaltakból tanulni tanulnia kellett volna. Elvezetesen azt, hogy ez Ukrajnát sehova nem vezette, ez a fajta magatartás. De menjünk tovább. Ha történelmének visszamegyünk, akkor ugye, és keressük azt, hogy erre, ezt a kijelentést, hogy Maszkár Jákó, milyen előzményei voltak. Akkor az ember azt találja, hogy kérem szépen, annak idején, amikor ugye megalakult a Szovjetunió, akkor bizony, hát nem ez a karikatúra, vagy ez a kép, de arra való visszemlékezés, hogy Bizony, a, ukránok, ugye, akkor nem kis része azt mondta, hogy na, e, a levelek helyett a fákon a kommunistákat fogjuk felakasztani. Hát kérdése azok ilyen idők voltak, pro és kontra egyébként e, esetre, és erre emlékezik mind egy ilyen felinat, ahol már látni is, hogy kommunyákok. Megírják ott, tehát a komuniákat, tehát a kommunistákat, a fel a, a faágra. Ugye? Itt van, kérem szépen, ezt így kell elképzelnünk. Egy mai, hogy is mondjam, karikatúrán. Másrészt azonban maguk az oroszok közben, akik egy birodalommal szerveződtek újba, birodalmi erőt képviselnek, ráadásul olyan birodalmi erőt, ami 2018 óta, most már nyilvánosan, felveszi a versenyt az Egyesült Államokkal katonai szempontból, legalábbis azon a szinten, amire neki szüksége van, nem akarja ő átvenni a világfölötti uralmat, szembe az amerikaiakkal, akik ezt akarják megtartani, és egyre kevésbé van ehhez meg a gazdasági hatalmuk és hátterük, tehát már csak igazából a hatalom romjain próbálnak minél tovább fennmaradni. Nos, ők pedig erre emlékeznek. Van egy híres film, hogy akarnak-e az oroszok háborút, és hát erre emlékeztet ez a bizonyos karikatúra, ahol végig lehet követni, hogy az Orosz Föderáció, ami ugye is a volt Oroszországnak és a Szovjetuniónak egyfajta csökevénye, még mindig hatalmas területtel, ami azért hát csak valami bosztokig, tehát egészen a Japán-tengerig terjedt kérem szépen, vagy a csendes óceánik, ha szélesebb értelemben nézzük, tehát Európától a Csendes-óceánig, hogy kérem szépen, 1992-be Moldvába, az úgynevezett nyesztervidéken, ahol oroszok éltek, és élnek, ma is kellett beavatkozni a bizonyos orosz katonai erőknek, mert különben főszámolták volna az ottani lakosságot. De ide van említve az is, hogy 92-94-ben Azerbajdzsán Karabakh nevezetű területén zajlottak korlánháboruk, ami szintén ugye az oroszokat Normális esetben, már mint a nyugat által elképzelt normális esetben valami háborús fellépésre sarkalta volna. Ehelyett azt tudjuk, hogy a legutolsó tavaly őszi Azerbajdzsán török, nem török, hanem örmény háborúban ott bizony végülis békefenntartóként kerültek Karabakra, mert különben az a fölénybe került Azerbajdzsán hadsereg, mesleg törökök segítségével fölénybe került Azerbajdzsán hadsereg bevonult volna örmény országba. És kérem szépen, hát ott egy újabb örmény vérengzés lett volna, hogy magáról a karabak területén a csekély őrménységéről ne is beszéljünk. De is itt kell említeni az 1994-es 99-es csecsenföldi háborút is ami magát az orosz Föderációt fenyegette már, hiszen eleve, ha annak teret adnak, és pont Putin volt az, akinek sikerült úgy olyan megállapodásra jutnia, egy teljesen szokatlan megállapodásra, a, a, a csecsenek, a csecsenlázadók egyik felével, a, a Kadirov féleklánnal, akik azóta egy nagyon virágzó csecsenföldet, meg se lehet ismerni olyan virágzó a fővárosok például, Épített föl, és tulajdonképpen az Orosz Föderációnak a Kadirov úgymond rezsim, a nyugati szóhasználattal élünk, az egyik legnagyobb támasza azóta is. Például Szíriában a katonai rendészet területén ottani alakulatok, onnan származó alakulat, vagy onnan származók alkották a katonai rendészeti alakulat magját. És hát e, ugye ennek az is volt jelentősége, mert ugye Muhammedánokról van szó, muszlimokról. És hát nem szabad erre feledkezni 2008-ban Grúziáról, amikor az ottani elnök, ő, akit később maga a grúz államit előtt, és most mivel visszalátogatott, azt hitte, hogy ubiból van lehetősége, akkor börtönbe fogták a korábbi ítélet alapján. Amikor ugye dél-oszetiát, ahol békefenntartók voltak, meg hát tulajdonképpen is. A grúz csapatok megtámadták abba a vízbe, hogy majd a NATO az mögéjük áll, mert ilyen értelmi sugalmazásokat kaptak nyugatról. Hát ez persze nem következett be, és miután lemészárolták a déloszétiában lévő hát, orosz flékefenntartók egy részét, akkor az orosz hadseregnek kellett beavatkozni, amit ugye hát a, a grúzok azóta is hát szomorúan vesznek tudomásul, hogy nem tudtak ezzel ellen mit tenni a saját erejükkel. És ekkor jött kérem szépen 2014-ben az a bizonyos kievi államcsíny, aminek keretében ugye ott a Majdanon ott ugráltak a, a, a nacionalista ukránok, hogy hát aki nem ugrál, az az, az muszka. Magyar az régi szóhasználattal élve, moszkvai katonai ügynök, katonai szereplő, és így tovább. És aztán bekövetkezett, miután a, a krim, krimet mindenképpen az araszoknak meg kellett óvniuk, hiszen ellenkező esetben ott ma nyugati katonai támaszpont lenne, és egyértelműen az már lehetetlenné tette volna, még a jelenlegi szinten is, megvédeni az Orosz Föderációt a nyugati beavatkozás ellen, ami nem utolsó sorban azért lett volna veszélyes, mert a nyugat célja ekkor már az volt, hogy tovább darabolja az orosz területeket ilyen kisebb hercegségekre, úgy, ahogy annak idején, még a tatár, a mongol tatár uralom idején, ugye ilyen hercegségek voltak, és azok adóztak a mongol tatároknak. És ugye itt az a kérdés most az orosz emberek számára, hogy vajon ki lesz a következő? Tehát ennyit erről. De nézzünk vissza most történelmileg mindenre. Kérem szépen, itten az első térkép, amit itt alkalmaznék, ez egy kelet-európát megmutató wikipedia vett térkép, ahol látható, hogy az 1500-as illetve a 15. század, tehát az 1400-as évek végén, Oroszország még csak itt volt, ezzel szemben volt egy hatalmas terület, amit a Lengyel-Litván közös unió birtokolt, és ez, ez a második fele a 15. századnak volt az az első olyan lépés, amikor itt az itt látható görös manal mentén, a akkor a már nagyon megerősödött moszkvai, de birodalomcentrikus értelemszerűen, birodalomként gondolkodó és működő orosz állam, ugye amely Kijevből ilyen értelemben a központja átkerült Moszkvába, vissza tudta venni az által egykoran ural területek egy részét. persze majd látni fogjuk, hogy ez csak egy rész. És hát ettől kezdve kezdődött az, hogy Ugye ez az egész orosz birodalom, Ukrajna, Lengyelország, Balti államok kérdéskör, ugye ez rendszeres meghatározójává vált a kelet-európai politikai és földrajzi viszonyoknak. Ugye itt ezen a térképen majd látni fogjuk, hogy itt mindenféle fegyveres összetűzéseknek a dátumait, a, a dátumokat, amikor az orosz állam, az új orosz állam az visszaszerezte a területet, és ez a honal Ugye pedig az, ami a fegyverszünet eredményeképpen, amit kötöttek ezzel az Egyesült Lengyel-Litván állammal, a 1503-ban ez a bizonyos terület. És a valahol a a Wikipédián ugye egy megfelelő helyen csak rá kell keresni, akár a böngészőbe arra, hogy a tatár hódítástól egyre nyitván fenntarthatóság, és akkor nagyjából egy ilyen tartalmat, ez egy rövidített tartalom értelemszerűen, találunk, amivel leírásra kerül az, hogy ugye a nagy kiterjedésű, mondjuk Magyarország határai nyúló kievi állam, ami ugye fejedelemségekből állt, az a, a, a, a Halics vagy Galics, eh, magyarosan Gácsország, ugye a legutóbbi neve alapján Galícia és Volhínia, ami már ugye itt feljebb Lengyelország felé esik. Tehát, hogy ezt eh, az Egyesült Főnökséget Magyarország Magyarországi és Lengyelország fűzték kulturális és kereskedelmi kapcsolatok, tehát eh, nem szűnt meg a, ez a rész legalábbis, ugye a legnyugatabb része az egykori Kievi államnak, eh, és eh, és az persze be is következett az, hogy 1380-as években Lengyel, Galícia, pedig Litván uralom alá került, és a majdani Fehér Oroszország területét is megszerezte az akkori úgynevezett Litván nagyfejledelemség, és a későbbi nagyukrajna területét beleértök ilyen vidékét is. És ekkor ugye jelentkezik Ezután a moszkvai nagyfejedelemség, ami ugye egyre inkább átveszi a központi szerepet, és valóban a 15. század végére elfoglaltja a mai észak-kelet ukrajnát, tehát ezt a bizonyos nem, hát Nyilván itt a legnagyobb része nem ukrajna, de itt a legnagyobb része az ukrajna, ez a rész majd, ezt mindjárt látni fogjuk. Ugye hát erről a területről van szó. Itt látható, hogy mondjuk, amíg Bryánszk és mondjuk ezek a részek, ezek orosz területek, de az, ha jól látom, ha jól emlékszem, Gomel, Novgorod, Széverszky, az, az már inkább ukrán, Kursk az orosz terület, és így tovább, és így tovább, de ugye itt látjuk, hogy nem sikerült akkor poltavát visszavenni venniük. De hát ez körülbelül ilyen Csernyvóval, szintén egy ukrán terület ma már, és így tovább. Minna kérem. Itt valahol arról van szó, hogy ez a bizonyos 15. század végén bekövetkezett dolog, ez a Gesna folyónak, amely a nyepörbe folyik, az egyik legnagyobb mellékága a nyepörnek, vagy hát a Wikipédiában Desznaként szerepel, és ide egy számos mellékfolyó is befolyik. A vízgyűjtő területén, a medencéjében, amely nyilván leginkább alkalmas volt a, a mondjam, civilizált életre, telepítésre, mert hiszen azért azt ne felejtsük, hogy a mongolózítás után itt nem volt igazából rendes állami, vagy hogy is mondjam, közigazgatás, meg egyébként ilyen vadvidékek voltak akkoriban, a maguk nemében. Tehát ez sikerült ilyen visszahódítani, és hát ugye itt látjuk, hogy e, e, Csernyhóvig, vagy egy ukrán Csernyhőv, vagy Csernyhóv, nem tudom, e, addig eljutottak, de kiebbik persze nem az oroszok akkor, a központi orosz állam. De ez nem változtatott azon, hogy a törekvése az volt, hogy hát mindenképpen hát visszaszerezze egyre inkább. Ez a központi Moszkvai államnak egy évszázados törekvése volt, amit sikerrel meg is valósított 500 év alatt. Na már most itt látjuk, hogy itt van a mai Fehér Oroszország, itt van a mai Orosz Föderációnak a határa, és itt van Ukrajnáé. Tehát Moforov-Sziberszki az ugye az, az, az ukrán, meg Csernyhőv, és így tovább. Na már most kérem szépen, ha történelmileg még tovább nézzük, akkor itt van egy szintén a Wikipédiából származó térkép, ahol ugye szépen látjuk, hogy a litvány nagyfejjeledelmség az hogyan erősödött meg, aztán 15. századra már körülbelül ekkori, ekkora területet tudott magának mondani, és aztán megalakult a tizen, majd látni fogjuk mindjárt hogyan, a Lengyel-Litván Unió, ami aztán ugye egy ilyen e, e, kettős állam volt, a hadsereg, a többi dolgokat kivéve a többi, az, az közös, meg a pénzügyeket, ez közös állami rendszerben működött. És ez majdnem ugye a, egészen a krímig, ami itt van, odáig hatolt le. Ez a bizonyos Lublini Unió, ezt 1569-ben hozták létre, ez a bizonyos két nemzet köztársasága, Polita, Obolga, Narodov, közös uralkodó Szejm, ugye az akkori parlament, valuta, külpolitika, külön a kincstár, Hivatalok, Hadsereg, Bíróságok. A, a vissza ez azonban ez 1385-re nyúlik, amikor volt az a bizonyos Krevai Unió ez csak personálunióként működött, és ez alakult át egy Reál unióvá. Tehát magyarul az államfő volt közös, a reál Unió meg hát ez körülbelül olyasmi, mint a mai Európai Unió, persze nem teljesen. És harmadik felosztásáig Lengyelországnak, ami a lengyelek szempontjából egy tragikus esemény volt, 1795-ig állt fent. Fontos tudnunk, hogy ennek a a következtében, ennek a bizonyos Rublini Uniónak a következtében növekedett a főurak befolyása. Lengyelország volt itt már a domináns, tulajdonképpen az ukrán területek egyértelműen ezzel ő csatlakoztak, most már nem csak a korábbi említett Volhínia, majd a Galícia, ugye. És ez a bizonyos maga litvániai rész, meg hát a Kijevi rusznak ahogy akkoriban nevezték, rutíniának, Ruténiának az uniós része, ellengyelesedett, vagyis az ottani elit nyelve, a vezető nemesi köröknek a nyelve, és akik ehhez, mint helyi földesurak fel akartak, Ukrán földesurak nevezik őket így, de hát akkoriban őket Ruténoknak nevezték, Ó, oroszoknak, hogy úgy mondjam, akik a kijevi a rusznak a uralkodó rétegéből maradtak fent, és értek tovább, tehát ezeknek a nyelve lengyen lett. Meg kell említenünk azonban, hogy ekkor, egy kicsit későbbi időpontban, tehát látható, hogy a megalakulás után egy olyan 30-50, tehát olyan 80 évvel egy ilyen kozák állam a hetmanátus jött létre valahol, majd azt mindjárt látjuk, hogy hol, és kezdeti ki területi kiterjedése nem kevés volt, 312.000 négyzetkilometerben benne volt a Kievi, Braclavi és Csernyikövi. E, vajdaság. Na már most e, itt látjuk ezt a területet, ez a legnagyobb kiderjelentésének megfelelő. Ukrajna területén, a mai Ukrajna területén belül, ugye itt láthatjuk, hogy akkor még ugye a, ezt a területet a Krími Kánság uralta, ami rész utódja tulajdonképpen a nagy hordának, ugye, amely sokáig ugye az ongol, a, a tatár-mongol hatalmat képviselt ebben, ezen a vidéken. És ez a krimikánság akkor egy, egy óriási erőt képviselt, nem utolsó szövetségben vagy, vagy később vazalusként az a oszmán birodalommal, Rendszeresen portyáztak a csapatai, ugye, már nem az volt, mint a korábbi nagyhorda idején, hogy úgymond megadóztatták egyszerűen az uralt területet is érdekeltek voltak abba, hogy ez a terület azért, hogy is mondjam, államilag azért, meg államszervezetileg működőképes legyen, legyenek általa begyűjtött adók, és az, annak egy részét ugye járadéként a a a feudális fönnhatóságot képviselő tatároknak, mongoloknak szolgáltassa ki. És hát itt különösen, ez, itt majd megemlíteném, hogy itt ez a mai Feodosztia vidéke, ahol Kaffa néven a genuaik, a genuaiak működtettek egy kereskedelmi támaszpontot, én ott magam is jártam lévén, az első házasságom az egy oda-onnan ide származott á, fe, ö, ö, orosz feleséggel lehetővé tette, hogy azt a akkor nem látogatható vidéket így, hogy sem, sutyomba meglátogassam. Én ott láttam ennek az erődnek a romfalait, a stb. stb. De, de Történelmeg azt kell tudnunk, hogy ez ekkor a kereskedelemnek volt. Ez, tehát a rabszolgák voltak itt az elsődleges árucikkek, amiket egyszerűen ez, erről a területről gyűjtöttek össze. Most nagyon egyszerű, tehát ez egy eléggé, hogy is mondjam, mai szemmel nézve végképp egy, egy, egy, egy ilyen kiméletlen vidág volt, kérem szépen. Nem is véletlen az, hogy a, az ott élő maradvány népek, azok megszervezték a saját védelmüket, és itt meg kell említeni az önnevezett zaporozsai szvicset, szicset, tehát a kozák egy olyan ö, ö, mai ismeret, mai, tehát mai fogalmai, szerint egy ilyen kozák ö, települést, ami, ö, ami egy ilyen fegyveres ö, földművelő közösséget képviselt. Maguk is egyébként ilyen ö, Hasonlóképpen ilyen betörésekkel operáltak a krímikánságnak a, a, a területén, és hát a, a szerepük odáig fokozódott, hogy a, a, a. mert ugye ez természetesen még nagyobb lett ez a, ez a bizonyos kozák állams, államiság idézőjelben amelyeknek ilyen ezredekre felosztott rendszere volt az adott központi városoknak a alapján, neve alapján. Tehát kezdetben 16 ezred létezett, és akkor ezek számra gyakran változott. Ezek közögazgatási területi, katonai és közigazgatási területi egységként funkcionáltak élőkön az ezredesekkel. Ez kezdetben, ugye amikor még itt a Ukrán tehát ezt a fajta úgymond ukrán-kozák ukrán államiságot még a, a litván-lengyel lengyel-litván pontosabban a lengyel korona alá tartozott, akkor a korona, a lengyel korona által kinevezett hetman, tehát hadúr nevezzük így képviselte, és ő nevezte ki az ezredeseket. A Utána a hadseregnek, tehát a, ennek a ukrán-kozák hadseregnek a gyűlése, a radája, vagy a Hetman, az, az ottan megválasztott Hetman, és később pedig már a, a cári kormányzat nem sokkal rá egyébként, és hát a, a, ezeknek az ezért a munkát hivatalok és tisztikkal segítették. Ez a, Az akkor megalapozott kozák világ az később Egyre inkább már a magát az orosz birodalmat határozta meg, nem sokkal rá, tulajdonképpen. És végül is az, hogy eljutottak egészen a Csendes-óceán igazságnak köszönhető. Tehát visszatérve azonban Ukrajnához. Itt ugye egy Bohdan Helmiek névezető nevezetű ember, aki egy, egy lengyel katonatiszt és egy ukrán asszonynak a gyermeke volt. És ő ebbe beleszövedett ebbe a kozák világba, ő nagyon sikeres hadvezérként segítette egyébként a lengyel koronát, azonban oda jutott, hogy mivel a kozákságnak önigazgatási jogai nem egyre kevésbé tartotta tiszteletben, vagy egyáltalán nem tartott a tiszteletben a, a, a lengyel korona, annak ellenére, hogy igénybe vette ugye a katonai szolgálatokat, és akkor ígéreteket tett, hogy majd ezt megteremti ismét. Ez nem történt meg, tehát kirobbantott ez a Bogdan Heliszké egy sikeres felkerést, miután a Zaporozsiai kozákon, így lehet látni, hogy ez a Szics, ez ugye a legdélébb részen van közvetlenül azok krimikánsággal határos vidéken, ez volt a legerősebb része a ukrán-kozák államnak értelemszerűen, és hát ő akkor egy felkerést vezetett, és azt kihasználva, hogy ott meghalt közben a, előtte, hogy nem sokkal a a lengyel uralkodó. Tehát tulajdonképpen született egy olyan béke megállapodás a felkerés épp, ami elismerte ennek a ukrán fejledelenségnek, ami a rövid ideig, 5 évig állt fent, 5-6 évig. És hogyha ránézzünk ismét erre a térképre, akkor azt látjuk, hogy akkor jelentős ugye Belarus a mai fehér oroszok, vagy a fehér oroszország által uralt vidéket is, ahol belúrszok laknak, is ehhez tartozott. Utána függőségben és kisebb területen létezett, különböző mértékben változó kisebb mértékben. Azonban nagyon lényeges, 1654-től már a szári kormányzathoz tartozott, abban került függőségbe. És ez mert nyolvá kellett hagynia, és hűséggel tartott a cár felé. Ez kellett ugyanis ahhoz, hogy fenntartsa ezt a bizonylag hát azért nem túl hosszú ideig tartó átmeneti létet, önálló ukrán létet, amit 1764-ben számolt föl véglegesen a Nagy Péter valódi utódjának tekinthető hódítási birodalmi szemlélet szempontjából első Péter Nagypéter, ugye átkeltő, második, vagy más néven Nagy Katalin, 1764-ben, amit föl lehetne is sorolni, meg lehet keresni ezt a, a más nem az ukrán e, e, Wikipédia bejegyzésben, hogy egyenesen ugye, egy olyan titkos belső leírattal történt ennek a rendeletnek az előkészítése és kiadása, amiben ugye, arra hivatkozott már Nagy Katalin, hogy ahhoz hasonlóan ezt a területet, ugye, ami ugye itt látható, hogy itt még ugye a, a, a ukrán állam megalakulásakor ez még nem tartozott Oroszországhoz, hogy ezt a területet, ahogy Kis Oroszország néven, ugye ez idáig terjed, ez a kis fogalom, hogy Kis Oroszország, tehát van Fehér Oroszország, Kis Oroszország, és hát a, a, a, az, amit ugye a későbbiekben ugye Muszka világnak, moszkovitáknak neveznek, ez a bizonyos oroszok maguk, meg nagy Oroszországnak. Tehát ez a hármasság ugye kialakult, és persze ez nyilván inkább áttervező kisebb Oroszország fogalom erre a területre is. Tehát ott, ott, ott, ott példaként említette Nagy Katalin Ibertikus hogy hát nem szép azt kell csinálni, mert ott, hogy a, a, a, a, ennek a területnek a választott vezetőjét kell egyre inkább olyan helyzetbe hozni, hogy egyre kisebb jelentősége legyen az ő szerepének, tehát a Hetmannak egyre kisebb szerepe legyen, és hát akkor így végül is ugye, is tudták ezt törölni, és elkezdődött a, ennek a világnak a oroszosítása, úgymond. Most oroszosítás alatt azt kell érteni, hogy már 1700-es évek elején Nagy Péter egy olyan rendeletet adott ki, hogy az a fajta ó-orosz írásbeliség és kultúra, aminek voltak pravoszláv hagyományai is, az, az ó-orosz nyelviségben túlél, túlélő kievirusz, az a helyet a moszkvai valahol itt fönt, ugye jóval lefelött, moszkvai patriárhátusnak a a akkori civilizációs írásbeliségét és hát vallási dogmáit követő rendszerét köteles legyen mindenki a cári hatalom alatt álló területeken alkalmazni. Tehát ez körülbelül így működött, kérem szépen. Na már most itt jutunk el, mindjárt megmutatom hova. 1868-ban ez megint csak egy térkép, amit a Vikipédiából vettem, ez egy francia térkép, 1868, ugye ne felejtjük el, hogy 1967-ben volt a kiegyezés, az osztrák-magyar Monarchiához megalapító kiegyezés, tehát ebben az időben készült, mi magunk valahol itt vagyunk, ugye ezek mind francia feliratok, és azt foglalja össze, hogy ennek a bizonyos kelet-európai térségnek, ami Oroszország, Ausztria és Törökország területére vonatkozik, Törökország ugye ez egy ilyen hosszú lejfni térkép, itt alatta szerepel itt a Krim, ami ebbe az időben ugye már túl van a, a Krimi háború. tehát itt most egy nagy ugrás van hogyha csak a Krim történetét néznénk még ugye a, a, a 1700-as években sikerül az oroszoknak visszahódítani ezt a Krim területet amit Eredetileg ugye a, a, a, a kijevi orosz állam megalakításának az egyik központi helye volt. Itt, itt vették fel a, a kereszténységet az oroszok, a, úgymond barbároroszok, stb, stb. stb. És hát nem utolsó sorban, ugye itt a Szevastopolnak akkor is már óriási jelentősége volt, mint, mint hadi tengerészeti támaszpontnak, és e, e, e körül létesített városi településnek. A lényeg az, hogy ugye itt 1868-at írunk, 1850-es években zajlott itt a krími háború, amiről nem szabad amikor az Egyesült Nyugat, az Oszmán birodalommal együtt, itten, de hát itt Nagy-Britániával az élen, letámadta az oroszári birodalmat, és tulajdonképpen itt krímbe dölt el, hogy ezt nem jár sikerrel ez a támadás. Ugye korábban volt 1812-ben, amikor a cári Oroszországot a Napóleoni Egyesült Nyugat támadta meg. Azt is ugye egy nagy háborút keretében visszaverték. Tehát itt már bele, bele kapunk az orosz történelembe, bár nem kifejezetten azzal foglalkozunk. Azért sem azzal foglalkozunk, mert itt látható, hogy közös színek jelölnek, bizonyos hogy úgy mondjam, nyelvi határokat, és akkor ezeket a nyelvi határokat ugye úgy jellemezték, hogy ez a, az oroszoknak rusz a nyelv területe, tehát az a bizonyos orosz, ami a, a újrászerveződött központi moszkvai állam területén vált uralkodóvá, és Nagy hatására már végképp meghatározta azt, hogy mit, mit értünk az alatt, hogy oroszok. É, és van egy ilyen nagyon érdekes fogalom, hogy azt mondja, hogy a rutének nyelve. És láthatjuk, hogy ez egy az a terület, ami ugye az, az a bizonyos lengyel, kifejezetten lengyel nyelvterületen kívüli, tehát mai értelembe véve ugye a, a fehér oroszok, itt látjuk is a fehér oroszok, Banks, most ez egy rossz francia mélytés, itt van Minsk, tehát a fehér orosz nyelvterület, és itt pedig, ugye itt már olyat látunk, hogy pöti Russzés, tehát a, a kis oroszok, amit ugye egy fogalom volt, amit a, a Nagy Katalin óta ugye vezettek be, ez egy, egyfajta eloroszosított uh, Ukrán, mondjuk így, ha az Ukrán tekintenénk a, a hagyományos uh, kievi Oroszországhoz, Ruszhoz visszavezető nyelvnek. Itt pedig egy jó területen ugye az, az látszik, hogy Különböző azon népeknek a nyelve, akik a ruténrokat képviselik. Hát nyilván hogy dialektikus szempontból, tehát dialektusok szempontjából a, a, a, a hagyományos kievi orosz állam nyelveinek egy, egy, egy ilyen spektruma uralkodott. És hát nem utolsó, ugye itt ez a, a, az igazából vett kis Oroszország. Malarus az egészen ugye egy Hersson kormányzóság, mert ugye itt látni, hogy ilyen különböző kormányzóságok területét mi határolja, és ezek az itt látható területek pedig, ugye ennek megfelelően az állam, az akkori állam határok. Itt, itt ugye jól látszik például, ugye a Lengyelország harmadik felosztása után az, az az állapot, ami a lengyel megosztást jellemezte, hogy a, a Lengyelország, az igazi lengyel területeknek nagy része az ócári birodalomhoz, kisebb része Oroszországhoz, még kisebb része az osztrák birodalomhoz, habzú birodalomhoz, ekkor persze már osztrák-magyar monarchia, de ezek a részek, amik itt vannak, ugye, és itt egészen Bukovináig terjednek, ez, ez az osztrák, a belül az osztrák részhez tartozott. Tehát itt a, tudnunk kell történelmileg, hogy az a dolog, amit ma úgy emlegetnek az oroszok, tehát a moszkóiták, hogy úgymond az a, a, a, a Ausztria tulajdonképpen egy ilyen a, a, a, ráült, és ez biztos így is volt, a, az orosz ellenességre, aminek ugye a történelmi hagyományai már ebből bizonyos átmeneti időszakban kialakult, hogy ugye vannak a muszkák, és azok a muszkák azok ugye katonai erővel ugye a, a központi e, orosz tári, cári Oroszországnak a hatalmará hajtják a szabadságra itteni népeket, akiknek többé-kevésbé sikerült mindig valahogy fellépni, hol a litvánok, hol az lengyelek, aztán később ugye a, a moszkoviták ellen. Itt ugye ne meg, hogy pont Nagy Katalin idején zajlott. A, maga Pugacsov, ami a tisztán a, mo a moszkovita világ elleni, de a, a cári orosz birodalmon belüli komoly felkelés volt, hatalmas, hogy is mondjam, kölcsönöket vett fel annak idején a a cári Oroszország, hogy megküzdjön ezzel a bugacsokféle lázadással, amit a mai kutatók is még kutatnak, hogy annak mi volt az erőforrása, és ide inkább látszik, hogy ott egyfajta törekvés volt, hogy felszabaduljanak ez a nyugat-európai típusú abszolút hatalom, központi felsőbség hatalom ellen. De hát ez már megint csak egy külön történet. Na most a lényeg ez, és hát Ugye itt el látható, hogy vannak a körülméző más szárd népek, a csehek, a szlovákok, de itt lejjebb a térképen lejjebb van, a szlovének, a még a a szerb-horvátok, a szerb ugye ez meg a bulgárok, akik ugye a délszlávokat képviselik. Tehát ez a térkép jól tükrözi azt, hogy a szlávság, mint olyan Kelet-Európában milyen meghatározó gyökerekkel bírt évszázadokon keresztül, és természetesen ebben az időben, meg azután is. Ha most közelebbről megnézzük, ugye akkor itt láthatjuk, hogy itt ugye Volhínia, Galícia, ezek voltak azok a részek, amelyek ugye léteztek is még a, a, a, a, mongol, a mongol betörés után egy ideig, még nem ugye lengyel befolyás alá kerültek. Először ugye Volhínia az Litván alá, ország meg ugye Galíciát tehát itt látható a közelségből, és hát aztán ezután egy ez kiterjedt, és ezután pedig ugye jött az orosz, már, hogy úgy mondjam, a központi orosz hatalmat képviselő nyelvi hullám, aztán, aztán erre az időre már átvette a hatalmat, ugye a meghúdított területeken. Na no, már most... Erről szerettem volna tulajdonképpen beszélni, a továbbiakban pedig hát, csatolok ehhez egy videót, ami majd mutatja ennek a e, ugye korábban általán említett e, e, hát, hogy is mondjam, félelmes, félelmetes ukrajnai összevisszaságnak, másképp sajnos nem lehet nevezni. A mai állapotát, ezt a bizonyos, hát, hogy a muszkákat akasszuk fel az ágakra, ami követte ezt a bizonyos, hogy kommunistákat, a faágakra jelszót. És hát ennek majd egy videó, ami egy nem túl hosszú videó, ad majd abszolút bizonyságot 2013-ból, és euh, ugye mindez visszautalva arra, hogy tulajdonképpen erről van szó, ha az abszolút napi mostani eseményeket akarjuk látni. Ezen a héten még olimpia van, az olimpia után azonban kérem szépen, euh, első, amit, amire figyelnünk kell, az az, hogy a jövő hét hétfőjén, tehát most van ugye 15-eket, azt jelenti, hogy 20-án, 21-én, hétfőn, kedden, már most bejelentették a kínaiak, hogy egy olyan globális bejelentést tesznek, tehát a világ egészét érintő bejelentést, amit hát könnyű feltételezni, hogy ezt a bizonyos új világrendet fogja majd, amit ezt a jelenlegi helyzetet meghaladja amiben már ugye nem a dollárnak és a dollár privát bankokon keresztüli érvényesítő, világérvényesítő szerepének, a világon mindenütt érvényesítő szerepének a kifejezését, eddigi rendszerét fogja jelenteni, hanem valami mást, amiben már Kínának, a kínai valutának és nem utolsó sorban az aki komolyan figyelite az elmúlt hónapok eseményei, a Kína és Oroszország közötti közvetlen, szinte szövetségesi viszonynak megfelelően fog majd valami újat hozni, egy új világrendet, ennek a beköszöntét legalábbis fogja reprezentálni, amire azért vegyük tudomásul, hogy erre mindannyiunknak szüksége van, mert az a globalitás, amit eddig megszoktunk, hogy kérem szépen, mindenki mindenkinek tud beszállítani például, az már ugye a pandémia akkor, hogy 19 alatt megszakadt. Na már most, hogyha itt még a, a, a pénzügyi világrendszernek, a, a dolláron, mint egyfajta aranyekvivalensen alapuló stabil rendszere is átalakul, hát gondoljuk meg, hogy azért az milyen hullámokat fog vetni. Ezért aztán erre mindenképpen figyelnünk kell, azonban nem szabad az arról sem, hogy a, ez a bizonyos háborús hangulatkeltés plegykák révén, ami az egész nyugati sajtót jellemezte az elmúlt hónapokban, még mindig ott van az a Hatása, hogy ez kifejezhet valami kétségbeesett kísérletet arra nézve, hogy Oroszországot egy háborúban való betaszítással, elsősorban ugye cél az, hogy Ukrajnában kerüljön a háborúba, amit az oroszok semmiképpen sem szeretnének, ez nem érdekük. Ukrajna ugyanis annyira elszegényedett ez alatt az államcsíny, a 2011-es államcsíny óta eltelt idők alatt hogy akár az ottan meghódítása esetén az ottan a kellő jólétnek a fenntartása olyan eszközöket igényelne az Orosz Föderációtól, ami messze meghaladja az ő anyagi lehetőségeit. Ezt az Orosz Föderáció mindenképpen 2014 óta folyamatosan el akarja kerülni, ezért vannak az úgynevezett Minszki egyezmények a két szeparatista szakadár, Állam, a Minszki és a Luganszki népköztársaságok Ukrajnába való visszaintegrálása érdekében, amit viszont az ukránok nem akarnak. Ott ugyanis ez alatt, a nyolc év alatt az ukrán nacionalisták annyira eluralkodtak, hogy ez, ez az ő hatalmuknak a megszűnésével fenyegetne. Most az ukrán nacionalisták mögött pedig ugye az ottani oligvarhák állnak, akik szépen rabolták az ott a nyolc év alatt is az ottani állami, lehető, állami forrásokat. Tehát egyszerűen ugye itt nem bizonyos privát zsebeknek a megtöméséről zajlott az elmúlt nyolc év. Tehát körülbelül így jellemezhetnénk ezt az egész időszakot. És hát ugye itt az Egyesült Államoknak és Nagy-Britániának van elsődlegesen érdeke, hogy valóban ez megtörténjék egy polgárháborúból, helyi háborúvá, és akár még szélső esetben, amit viszont ők nem akarnak, egy világháborúba fokozódása ennek a háborús hisztériának, amit ők keltettek a nagy befolyású nyugati média felhasználásával, Nos, ezt ugyan a világháborútól nem szeretnék, ezt többször ki is jelentették, már kivonták a diplomatáikat, aminek hatására Oroszország is kivonta a diplomatáit Ukrajnából, de hát ez bekövetkezhet, hiszen elég ebből egy, egy, egy hogy is mondjam, az oroszok nem akarnak még a Donbassra se bevonulni, ha azonban az ukrán hadsereg fellép ismét Donbass ellen, ugye most egy helyi háborúhoz kell földfegyvereztek. az ottani népköztársági csapatok, ugye azok csak korlátozott ideig tudnának ellenállni, és az oroszok is jelentették, hogy ebben az esetben ők ezt megakadályozzák, hogy fegyveres erővel döntsék meg az ottani népköztársasági hatalmakat, mert hogy akkor az oroszokat, az ott élő oroszokat, akik egyértelműen többségében oroszok, mindenféle értelemben, azokat ugye egyszerűen likvidálnák az ukrán nacionalisták. Már ezt ugye az is igazolja, hogy olyan kijelentéseket tesznek már jó ideje, hogy ott aki orosznak érzi magát, az távozzék onnan. Ezek ismert szenáriók, amit annak idegen a Jugoszlávi polgárháborúban is megtapasztaltunk, amikor ugye Horvátországból, Előzték az ottan élő szerveket, határű őrzésre, eredetileg oda letelepült, vagy le, bevont szerveket, és gyakorlatilag a Krajnának nevezett horvát rész, ugye az gyakorlatilag szervementes lett. Mert hogy az ukránok valami hasonlót gondolnak reálisnak végrehajtani, ugyan abban reménykedve, hogy NATO mögöttük lesz. De NATO nem lesz mögöttük, az oroszok viszont megmondták, hogy csak elvi támogatóként lesz az ukráni Az oroszok viszont megmondták azt, hogy amennyiben ez bekövetkezik, akkor kérem szépen számítsanak arra, hogy közvetlenül az Európában lévő NATO támaszpontokat fogják megtámadni. Ők nem a Ukráinában akarnak itten helyet kapni, hanem meg el akarják érni, hogy minden álljon vissza. Az 1997-es orosz föderációs NATO közötti megállapodásnak megfelelő helyzetbe, amikor a NATO támaszpontokkal legalábbis nem teljeszkedett még túl a, a, a hatá, a, az addigi mondjuk azt, hogy varsói szerződésnek megfelelő határokra, másrészt, hogy hamarosan beléptek a varsói szerződés állami, államű, a Baltiak, mint más közép-kelet-európaiak, No de a lényeg az, hogy az oroszok a saját nemzetbiztonságukat akarták és akarják azóta is, mióta ezt kielentették decemberben bebiztosítani a jövőre nézve, nem utolsó sorban itt megegyezném azért, mert ebben az egész világrend átalakulásban ugye olyan turbulenciák lehetségesek, hogy ők minél előbb szeretnék azt biztosítani, hogy az ő hogy is mondjam további fejlődésüket, külső behatások ne tudják érdemben befolyásolni, fegyveres behatásokra kell gondolni. Na már most a nyugat erre nem volt vevő, hogy ilyeneket biztosítson, mert ennek egy alapfeltétele volt az, hogy nyugat vállalja be, hogy Ukrajnát nem veszi fel a NATO-ba. Azért nem volt erre hajlandó, mert ugye a pillanatnyi nyugati törekvések, most ez adat az angol száz vonalnak a törekvéseit, ugye, vegyük, tehát Észak-Amerika, Nagy-Britannia, Ausztrália, kérem szépen. A törekvése az az volt, hogy ugye valahogy átmentse a dominanciáját minél teljesen mértékben, és ezért ugye még egy utolsó kísérletet tenne arra, hogy Oroszországot meggyengítse, hogy az ne tudja támogatni Kínát ebbe az új világrendben. Az oroszok viszont azt mondják, kérem szépen, nekünk olyan fegyvereink vannak, amivel nem tudtok versenyezni, ezek a bizonyos hiperszónikus rakéták, és így tovább, ezt most nem ragoznám, ami többek között a, a, a, az amerikai hatalomnak, világhatalomnak a gerincét képező hajót flottának a e, abszolút és anyan felszámolását könnyedén lehetővé teszi, tehát az egész doktrinát, amit az amerikai dominancia alapul, és amit évtizedek óta, ezen alapszik, és ezt folyamatosan még ma is ezzel e, valósították meg. Tehát körülbelül ez az a felállás, ahol pillanatnyilag tartunk. Így hát szépen ilyen értelemben kell figyelni az itteni eseményekre, úgy Ukrajnában, mint egész Európában, sőt egészen arra, hogy Kínára vonatkozóan mi történik, mit jelentenek be a kínaiak, milyen kapcsolata lesz ennek az oroszokkal való szövetségüket, illetően, amiről nyilvánvaló, hogy Putin olimpiai Időben tett kínai látogatása, a megnyitóra, tehát látogatása során végső megállapodás született. Tehát sok minden várható, amire érdemes lesz figyelni, és azután pedig még inkább. Köszönöm a, a videó nézőinek figyelmét, Marsos Sándor voltam, és kérem, hogy ennek megfelelően gondolkozzanak el a továbbiakról.